Каховське водосховище в цілому і острів Хортиця також, вони входять до так званої смарагдової мережі. Острів затоплювався лише е, під час весняних повеней. Коріш за все це буде піщанньо-пилові арени. То ми можемо побачити навіть ті протоки у плавнях, які колись були затоплені нижче острова Хортиці. Пане Михайле, ми упродовж вже цього року, 2023 можемо бачити, як рівень води змінюється дійсно. Є обміління або збільшення. Взимку, ось, буквально в лютому, ми говорили про те, що рівень води впав. Наскільки це катастрофічно і які наслідки для екології має? Спочатку у нас було падіння рівня майже на два метри. От ті самі які тут були до затоплення Каховського водосховища у 1958 році. Потім ми почали спостерігати його поступове збільшення. Спочатку на пів метра. Зараз ми бачимо майже той рівень, який був до цих подій. Тобто зараз ми спостерігаємо рівень наш звичайний. Що це для екології? Тобто, коли рівень води значно впав, в нас обміліли всі протоки не тільки на Хортиці. усе верхів'я Каховського водосховища. Це разумовські плавні, Білінковська яма, яка біля Кушугума, тобто, це дуже велике місце зимівлі, риби. По-перше, бо там зимувальні ями, найбільші в нашій області. І крім того, це Єдині природні нерестилища в нашому регіоні також. Тобто риба туди заходить на нерест. На нерест вона заходить навесні. Тобто от, температура теплішає, вода теплішає. І в риби спрацьовує такий інстинкт, вона шукає мілководя, щоб відкласти там ікру. Що зараз відбувається? Тобто ми не знаємо, чи буде рівень води далі змінюватися. Якщо він впаде, риба от зараз зайде в нерестовище, вона відкласть ікру. Це в найкращому випадку вода впаде, риба вийде, і кра висохне. Це, скажімо так, найсприятливіший сценарій. Якщо риба зайде, і рівень води впаде дуже різко, вона не зможе вийти. І оця, вся риба, крім кри, це доросла риба, вона загине. І це дуже великі об'єми риби, вони почнуть розкладатися, і ми будемо спостерігати тут справжню екологічну катастрофу. Наша задача зараз, по-перше, спостерігати, як зменшується, чи збільшується, чи якось змінюється цей рівень води. І наша задача ще й якось перешкодити рибі, як це не звучить, перешкодити риби зайти на рестовище. Тобто зараз на обласній комісії з питання цього, Стану, який склався, вирішується питання примусового перекриття цих нерестивищ. тобто або сіткою відгородити, або ще якось завадити рибі, просто зайти на ці науководи. Обговорювалося питання, що ну зараз є надушок води на півночі, вони можуть якось там підтримувати впродовж березня цей рівень. Але що буде далі, ми не знаємо. Звісно, сподіваємося, була новина, що начебто окупанти перекрили ці шандори на Каховський ГЕС, і що водосховище буде наповнюватися. Але цьому ж надія така дуже абстрактна, тому що ніхто не знає, що в них в голові і що буде далі. Тобто сподіваємося на краще, але готуємося до того, що це все ж таки екологічне лихво. І крім риби, в нас же ще є екосистеми, які ну просто водноболотяні угіддя, так звані. Каховське водосховище в цілому і острів Хортиця також вони входять до так званої смарагдової мережі. Це не український, скажімо так, природоохоронний об'єкт, це загальноєвропейське природне надбання, тобто ми. Підписали цю імплементацію до ЄС, так, і нам треба запроваджувати законодавство європейське в тому числі природоохорони. В них в Європі є така мережа, вона називається «Натура-2000», і вона включає в себе всі природоохоронні об'єкти Європи. Для країн-кандидатів або які набувають членство, там трошки інша ситуація, бо законодавство зараз отак от не зміниш і території зараз не приведеш до того, стану, в який вони повинні відповідати цій натурі 2000 є, так звана смарагдова мережа Європи. Каховське водосховище туди входимо через те, що це надважливий міграційний коридор птахів. Всі оці птахи, які летять з півночі, водоплавні, які якось пов'язані з водою, вони обирають місця гніздівлі, місця відпочинку. Саме отут на Каховському водосховищі, це і острови Кучугури, і наші плавні хортицькі, і зараз ця територія суха, тобто там немає того ресурсу, на який птахи можуть розраховувати. Це риба, це трава, це ну, оці самі мілководдя. І ми їх зараз ну, фактично втратили. І як буде розвиватися ситуація далі, також ми не знаємо. І, на жаль, законодавство наше, ну, з боку от саме нарахування шкоди і таке інше, воно не готове було до цього виклику, тому що ми можемо обраховувати шкоду, завдану країною-агресором за, скажімо, за ГДК там, забруднення повітря, забруднення ґрунту, порушення цілісності ґрунту. А от саме втрата екосистеми, вона, ну, взагалі не ніяк не предполагалося, що таке може бути. І от зараз питання і для нас, науковців, і для міністерства, і для профільних комітетів, що саме робити з оцим усім, тому що насправді катастрофа вона е, набагато більша може бути, а може і не бути, тому що ну, спеціальних досліджень також ніхто не проводив. Тобто на сьогодні ми можемо говорити, що ми можемо втратити різноманіття риби, оскільки вона може не зайти на нерест, особливо якщо... Перекриємо штучно, так? І на сьогодні ми вже втратили паралітних птахів, які в нас, скажімо так, є. Ще не втратили, але можемо втратити. Тому що, ну, от бачите, зараз рівень води, ну, він майже такий, як за, зазвичай, тобто ця територія поступово, поступово заповнюється водою. Рослинність водна, вона ще якби не, не почала розвиватися після зими. Тобто щось там перезимувало, щось так загинуло, але більшість вона ще там на стадії насіння, грубо кажучи. Тобто, Наразі ще такої от саме катастрофи немає, але вона може статися буквально за місяць, коли потепліше, рівень води буде падати, плюс до цього, що вода просто стікає через відкриті шандори на ГЕС, вона стікає в море фактично, так? і до цього додається ще, ще фактор випаровування, тому що площа Каховського водосховища вона величезна. І... Тут вже цифра не те, що там в каструльці нагріли воду, випарувалось там 10-20 грамів і все. А тут цифри будуть ну, в кубометрах води за годину, тому що ну, величезна площа. І цей процес буде відбуватися вже набагато швидше. І, крім того, грунт, він же ж буде пересихати, і ці рослинки, які зараз там ще грязючка, так вона без води, але вона зволожена. І вони ще можуть якось там пристосовуватися, а потім воно просто висохне, і буде це, ну, скоріш за все, це буде піщаньо-пилові арени, як от Олешківська пустеля в нас є, так. Будуть сухові, буде піщані бурі, у нас набагато частіше відбуватися. Тобто, ну, якось так. Це ми бачимо зараз таку ситуацію по всій території області, оскільки бачимо, що в громадах масово вставляють фотографії місцеві жителі, де риба гине, дійсно, де від берегів відійшла вода. Тобто це не лише про Запоріжжя. Це, ну, так, це фактично територія півдня нашої області і східне узбереж... узбережжя саме Херсонської області, тому все, що це, що граничить з Коховським водосховищем. Тобто, Риба гине так, ми також постійно контролюємо цей процес. Ну, у нас ситуація трошки краще. По-перше, ми близько до Дніпрогеса і в нас всі ці регуляції води, в нас вони їх відчутно, так? Тобто ми там спустили воду, у нас рівень зразу так гопа на пів метра піднявся. А далі водосховище розширяється, і там це якби у нас пів метри, а там це один сантиметр. Тобто, так, Вже в Кушугумі, це поряд з Запоріжжям, так, там вже сухо, і оці коливання не так видно, і риба там дійсно гине. Тобто ми виїжджали комісію, і тоді так дійсно там риба гине, в величезних об'ємах, на жаль, щось зробити на жаль, ми не, не в змозі. Тому що ну, прокопати штучні канали — це, по-перше, величезні об'єми. І, на жаль, війна, і навіть немає чим, і немає кому. Власне, ось те, що ми бачимо з рівнем води. То він зменшується, то піднімається. Це через дії, спричинені окупантами? Так, так звісно, це через дії, спричинені окупантами. Тому що в нас немає доступу от саме до греблі. Каховської греблі. І ми не можемо вплинути на регуляцію скиду води. Тобто, якщо б ми мали змогу там знаходитись, там якось впливати, то так, закрили шандору, рівень, все, стік зменшується і вода, яка зверху надходить то з того ж Дніпровського водосховища, вона залишається в Каховському. А так навіть якщо наші відкривають тут воду, ну, щоб збросити, скинути трошки, то вона через ті ж відкриті шандори на Каховський ГЕС, так, вона деякий час тут побуде, доки дотече до Каховки. Але вона все одно перельється і попливе далі в море. Пане Олеже, ми бачимо, що рівень в Дніпрі змінюється, то збільшується, то зменшується. І от саме коли було обміління, так скажімо, то можна було побачити залишки різноманітних споруд. Власне, що бачили жителі Запоріжжя, що виднілися? Якщо б ми пішли вплавно у частину острова Хортиці або на піщаний кар'єр у Соловійний Гай, ми могли б там побачити залишки тимчасового мосту, яке було збудовано всього за один місяць у 1944 році. Коли відступав вермахт, німецькі війська в 1943 році, то мости Стрілецького через Новий і Старий Дніпро, які з'єднували Острів Хортицю з містом, вони були знищені, повністю знищені. Але переїзд через Острів був надзвичайно потрібний для армії, для сполучення. І тому було прийнято рішення збудувати тимчасовий міст із дерева. Цей міст був зроб... побудований буквально за місяць взимку, причому в 44-му році, силами всіх, хто міг, жителів міста Запоріжжя і навіть жителів всієї Запорізької області. А також там брали участь і солдати. І цей міст стояв з 1944 по 1952 рік включно, потім він був демонтований. А рівень води у районі острова Хортосі в місті Запоріжжя у зв'язку з будівництвом Каховської греблі і створенням Каховського водосховища піднявся лише 1956-58 роках піднявся він приблизно на 2 метри. Точно, на жаль, ми не знаємо, наскільки. Ну, у нас рівень води завжди міняється біля пів метра. Так що точно сказати не можна. Біля двох метрів. Тобто, якщо ми зараз могли спостерігати залишки мосту, то це значить, що він не настільки глибоко знаходиться. Він зовсім не глибоко. Там, до речі, в тому місці, де був колись міст, був острів. Називався він Корнетівський. Острів затоплювався лише під час весняних повиней. І там також була стародавня переправа. Багато вчених вважають, що цей Брід, який там існував, називався Протолщий брід. Ним користувалися як у середньовіки, чому є докази у вигляді різних знахідок. Там же ж, знаєте, був після демонтажу мосту, там був піщаний кар'єр. І коли добували пісок, то було знайдено дуже багато різних артефактів, наприклад, Казані половицькі і татарські, 13, 14, 12 століть. Вони їх можна було побачити, коли працював край музей. От ці знахідки можна було побачити. Також кістки різних стародавніх тварин, все це там було знайдено. Але від того мосту майже нічого не залишилося, тому що він був забраний на пісок, просто вивезений. На сьогодні, що ще приховує Дніпро, якщо рівень води ще буде падати? Чи знаєте, можливо, ще є якісь історичні залишки, скажімо так, які можуть знаходитися дійсно на дні? Дуже багато різних суден 18 століття. Коли була російсько-турецька війна 1735-39 років, то тут біля острова стояли декілька сот суден які, можна сказати, тут і залишилися, тут і погнили, тут і всі потопилися. Тому що вони будувалися дуже швидко із непідготовленої деревини. І е, дошки, ці, які із, них були, із яких вони були збудовані, ці судна, вони почали розсихатися, і коли почалася епідемія чуми 1738 року, то на один корабель, на одне судно е приходилася е буквально одна е дуже здорова людина. І нікому було слідкувати за цими кораблями. І коли відкрилася течія у цих кораблях, то вони просто один за одним почали тут топитися. І тут-то вони і залишилися. Тому що коли війна закінчилася і війська покинули е Хортицю, ніхто цих суден не забирав. Також, якщо б тут упав рівень води, ми б могли буквально напроти нас побачити отут от скелі. Був колись острів, піщаний острів, називався один з Дубових островів. Навкруги острова Хортиці було островів з назвою Дубовий, аж чотири. І ось один з Дубових островів, ось цей він. От, Значить, скелі, які ми бачимо, називаються. Зараз вони називаються Охи-вздохи Охи або скелі зітхання. Меноніти, які жили отут, тут було село Монаніцьке колонія Острів Хортиця. Вони називали ці каміння Зандхакен. От, що ще? Якби ми поїхали в район музею, то Якби упав рівень води, ми б побачили велику піщану косу, яка колись з'єднувала скелі стовпи із Хортицею. Тобто колись острів Хортиця починався не там, де зараз, от скеля Верхня Голова, де стоїть Кам'яна Баба на, на скелях. От. А починався острів аж біля скель Стовпів. Тобто, наприклад, якщо ми їдемо по греблі, ми можемо бачити також скелі, які вже найбільше виступають над водою. Це ті пороги, які ми до цього не бачили, наприклад. Це не пороги. Це просто скелі, які виступають. Вони так, вони входять у так званий геологічний заказник Дніпровські пороги, але я вважаю, що оскільки цей заказник був утворений у 1974 році, він не мав називатися Дніпровські пороги, тому що порогів ніяких тут немає. Поріг найперший, найближчий до острова Хортиці, знаходився 10 кілометрів на північ, вільний поріг. І тут ніяких порогів не було. От ці скелі. Вони кожна з них має свою якусь назву: скелі, стовпи, скелі, стоги, два. 3 і 3 стовпи. Також каміння зелені. Каміння зелені знаходяться ближче до Дніпрогесу, аж біля самого Дніпрогесу. І от нещодавно ми могли бачити їх набагато більше. Там, коли будували ще Дніпрогес і було більше піску, там також була така невеличка піщана коса, такий невеличкий острівець. Умовно кажучи, зараз жителі нашої області, де є Дніпро, де протікає, то якщо буде рівень води падати, то зможуть побачити ще різноманітні знахідки, які приховує Дніпро. Так обов'язково вони їх побачать. І якщо рівень води впаде наскільки що тут, впаде рівень води на 2 метри, то ми можемо побачити навіть ті протоки у плавнях, які колись були затоплені нижче острова Хортиці. А е, якщо би ми хотіли побачити весь простір, затоплений колись водосховищем, то тоді вода біля Каховської греблі має впасти на 16 метрів. Але це занадто великий рівень. Це занадто великий е, рівень, е, тому що всі наші комунікації теперішні, вони всі прив'язані до цього рівня і, до речі, е, охолодження, е, Запорізької атомної станції воно відбувається за рахунок цього рівня, який існує зараз.